Наталія Муха з Харкова мати п'яти дітей. На початку повномасштабної війни з чоловіком та трьома дітьми переїхала на Тернопільщину. Оселилися у селищі Козлів. Батьки облаштовували побут. Старший Віталій влаштувався на роботу до фермерського господарства. Згодом отримав повістку і пішов до армії. За тиждень до своєї загибелі Віталій телефонував матері. Це була їх остання розмова. Він дзвонив дуже, плакав, я кажу, що трапилось. Він казав, мама, в мене загинув побратим на моїх глазах, а ми тільки вчора з ним їли з одної тарілки. Я кажу, синочок, ну це війна. Я кажу, держись, тримайся, ти дзвони, пиши. А з 28 жовтня Прократився дзвонок. 4 листопада подзвонив, я не знаю, командир, не командир, може людина та, яка цим займається. Він каже, вибачте, прийміть наші спочуття, але Віталік загинув. Мати показує речі, які залишилися на пам'ять простина. Віталіка речі, вони згоріли. Залишились ці дві ниточки нам передали, передали цю іконку. Поряд зі світлиною Віталія – фото старшого брата Богдана. Коли почалася війна, він працював на станції технічного обслуговування у Харкові. Лагодив автомобілі для військових. Коли дізнався, що брат пішов воювати, підписав контракт на службу в ЗСУ. Незабаром дізнався, що Віталій загинув. Приїхав до Козлова, щоб попрощатися з братом, розповідає Наталія Муха. Каже, тоді вона востаннє бачила сина. Він каже, я там ще за брата і прийду. У нас ця фотографія була. Нам передали форму сина Богдана. Вона була скручена нього, в нього штанах. Тут. До останнього не вірила, що сина більше немає. У повідомленні військової частини прочитала. 3.02.23 року виконував бойове завдання у складі підрозділу на тимчасово непідконтрольної Україні території в районі. Васюківка Донецької області, не повернувся до підрозділу у зв'язку з неймовірним отриманням бойових ушкоджень та вважається безвістим відсутнім під час захисту вітчизні. Про те, що Богдан загинув, матері розповів його бойовий побратим. Позвонив хлопчик, хотів сказати, що приносить своє співчуття, узнать, де поховали Богдана, я йому кажу, що ми ще його не поховали. Кажу, я ще вірю і надіюю, що він десь у полоні живий. Каже Наталі, потрібно він десь живий. Це було все на моїх очах, каже, його розірвала навпіл. З того часу пройшло півтора місяця. Однак вони з чоловіком до цього часу не знають, де тіло сина, каже Наталія Муха. Щоб отримати інформацію, звернулися до служб, які займаються розшуком зниклих безвісти. Пережити втрату двох синів Наталії допомагає відчим Віталія та Богдана Роман. Чоловік також воював на передовій. Пригадує свою останню телефонну розмову з Богданом. Він мені подзвонив за, наверное, за скільки? Знів за 4-5, за до за того, як він загинув. Він мені подзвонив так само, теж пізно десь півдесятого вечора. І каже, дядько, у мене до вас одна, каже, єдина просьба. Не бросайте мамку. каже, ми, напевно, звідси не вийдемо вже. І після того більше він нам не подзвонив. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.